Доброго дня, шановні змальчани, шановна громадськість. Сьогодні ми спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій провели заняття для дітей на базі благодійного фонду «Карітес Одеса» Української Греко-католицької церкви. Зі свого боку, як патрульні, ми розповіли дітям про те, що таке правила дорожнього руху, хто такі учасники дорожнього руху. Також з дітьми розбирали дорожні знаки, найелементарніші дорожні знаки, які вони для свого віку мають знати, як правильно переходити дорогу, що треба носити в темну пору доби. Крім того, на останок у нас був створений макет перехрестя і кожна Дитина змогла відчути себе регулювальником, водієм, пасажиром, і в ході заняття діти дійсно цікавилися темою дотримання правил дорожнього руху. Крім того, ми ще показали їм службовий автомобіль, розповіли про особливості роботи патрульних, комплектацію патрульного автомобіля. Також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій зі свого боку розказали дітям, як правильно гасити пожежі. Ми і надалі будемо тісно співпрацювати з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і проводити подібні заняття в багатьох загальноосвітніх закладах нашого міста. Сьогодні спільно з патрульною поліцією на базі самоорганізованого учбового простору у місті Ізмаїл було проведено День дитячої безпеки. Цей захід був зосереджений безпосередньо переважно на дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені евакуюватися до міста Ізмаїл з різних областей через російське вторгнення. Найголовніше для рятувальників є зробити безпечні умови і зробити все для того, щоб діти знали і вміли себе поводити у різних надзвичайних ситуаціях. Саме тому співробітники державної служби з надзвичай Ніх ситуацій приділяють велику увагу просвітницькій діяльності та навчання дітей правильним діям у різних надзвичайних ситуаціях. Під час заходу дітей ознайомили з правильними діями у разі виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів, закликали не ігнорувати сигнал повітряна тривога. Було оголошено статистику пожеж та кількість травмованих і загиблих на них. Повторили і закріпили знання з правил по. Пожежної безпеки, відпрацювали правильні дії при виникненні пожеж і навіть навчилися користуватися вогнегасниками при гасінні умовної пожежі. Діти ознайомилися з пожежним автомобілем, який призначений для проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, заходів щодо пошуку постраждалих та надання першої медичної допомоги, зв'язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також надання допомоги постраждалим при дорожньо-транспортних пригодах.